ونشوفكم في الرد من جديد إن شاء الله ومعانا حلقات تانية يعجبكم العرض. لو واحد دخل عليك حصل نفس المكان خلي بالك أنت بتعمل هنا ستوب اللي هو داخل أب جسمك دي واحدة يبقى أب كده هو متابع كل جسمك كله عليك يعني الإيد مرة واحدة بتاعك هنا أصعب اللي تكون سرعت إيد إيه؟ جسمك وتخش إيه؟ الإمبروي بتاعك وتحط الإيه؟ الإمبروي جوه. تاني؟ هنا من جوه هنا بتحط ايه؟ في ايه؟ تاني نعملها كده واحده واحده هنا إيه؟ اه هو دخل بكل كده كده وجسمه وقف تحت هوب وقف تحت أه. أه. بانش بتاعك داخل فاكرني اسفل بنفس ايدك بتخش تقرب المنزلة بتاعتك جوه الانبو بتاعك بتحط ايه؟ الايد فين؟ في الكفر الصدري ايه؟ هنا يلا نعملها ممكن تكون من كده واحد اثنين